Юлія Андреєва – мати п'ятьох дітей. Старшому сину Михайлу 27 років, він живе в Києві. Разом з батьками у Миколаєві живуть 16-річний Тимофій, 12-річні двійнята Єлизавета і Софія та наймолодша донька Олександра, їй 8 років. Минулого року жінка зібрала та подала пакет документів щодо присвоєння її статусу мати-героїня. Чекає відповіді. Коли мене питають, як справляюся, а хто сказав, що я справляюся. Я вважаю, що це нормально, тому що справлятися з усим – це просто неможливо і неправильно. Не може мати контролювати все від А до Я. Звичайно, я тримаю руку на пульсі, щось коригую, щось виправляю, а щось коригує мене. Всі діти Юлії займаються музикою. Старший син закінчив музичну школу. Молодші зараз навчаються. Грають на фортепіано, гітарі. не показує теж грати на гітарі, і ну, ми вчимо... я її тепер типу, вчимо. Саша ну, грає на фортепіано, а вона мене теж вчить трохи і Соня. А ще ті любить Саша вчити на фортепіано. Він якось сяде ввечері і ну, почне їм, наприклад, лавку таку дліну поставить і вони разом сядуть і будуть грати. Зараз Юлія отримує другу вищу освіту – педагогічну. Працює в дитячому садочку асистентом вихователя. Поки мама на роботі, проведжає та зустрічає дітей зі школи, гуртків, батько. Годує, допомагає з домашнім завданням. «Кому треба на ранні заняття йти, проведжаю дітей до трамвайної зупинки і, на фокій, коли закінчується заняття, я їх забираю вдома. Коли навчання відбувається, я допомагаю їм Одного пристрою було замало, а дітей в нас одразу троє, тому я ще підключала смартфони і так далі. В сім'ї Андреєвих є кілька сімейних традицій. Щотижня Юлія разом з дітьми печуть пиріг, називають його гостьовий та приймають гостей, а взимку сім'я вечеряє при свічках. Кладаючись на ніч, якщо ми не встигли почитати книжечку чи казочку, ми мріємо кимось бути. Грушка, а я дерево-грушка, а я червячок в тобі в грушці. А я от травинка під грушка, якщо ти впадеш, тобі м'якенька буде впасти. Звання мати-героїня присвоюється жінкам, які виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, у тому числі усиновлених. Питання в тому, що мама має виховати дітей, тобто не просто народити, а виховати дітей як мінімум до восьмирічного віку. Також діти мають і які дорослі діти, да також вони мають відповідати певним нормам суспільства, що має на увазі, да тобто не має бути кримінальних порушень, не має бути таких інших якихось або злочинів скоєння. Да, відповідно до чого звичайно ми кажемо про те, що виховання в мами. Да, мама не може віддавати дітей на виховання в інституціональні заклади. Щоб отримати статус мати-героїня, жінка має подати такий перелік документів. Це заява, звичайно, мами. Це інформація про наявність дітей, тобто свідоцтво про народження дітей, відповідно, довідки з місця на навчання дітей, да, або наприклад, з місця роботи, якщо дитина вже працює, да, вже виросла і працює. Також, наприклад, якщо є якісь інші підтверджені документи, наприклад, да, про те, що якась дитина займала відповідні місця на олімпіадах, відповідно, якихось шкільних да на спортивних змаганнях, також довідка про те, що не притягалася до кримінальної відповідальності ні мама, ні діти відповідно. Отримавши статус мати-героїня, жінка отримує одноразову грошову допомогу в розмірі 22 тисяч 700 гривень. При виході на пенсію матерям-героїням надається надбавка від 30 до 40 відсотків до розрахованого розміру пенсії, а також Окрім цього, якщо, наприклад, ми кажемо про те, що п'ять і більше дітей, то, то ми розуміємо, що це вже багатодітна сім'я. Багатодітна сім'я враховується від трьох дітей більше. І, відповідно, можна отримати допомогу щодо підтримки багатодітних дітей. На кожну дитину виплачується по 1700 гривень. Також це питання надання безкоштовного відпочинку та оздоровлення для дітей. Це підтримка саме щодо сім'ї, якщо вона є малозабезпеченою грошова підтримка. Це надання матеріальної допомоги. Якщо це, наприклад, багатодійна сім'я, то, як правило, вона може подавати заяву на отримання допомоги малозабезпеченим сім'ям. Окрім цього, також для цієї сім'ї, як правило, передбачені субсидії. Станом на 1 травня 2021 року в Миколаївській області проживає 9705 багатодітних сімей, в яких виховується 33104 дитини. 1436 жінкам області присвоєне звання мати-героїня. Вікторія Андрушків, Василь Філімон, Сергій Куроп'ятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.